آیا جی آپ یہاں کتنے عرصے سے کام کریں اور آپ کے کتنے بچے ہیں مجھے ایک سال ہو گئے اور چار بچے ہیں میرے اور شاکار میں وہ پڑتے ہیں آج کل کا دور ایسا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تعلیم لازمی ہے لڑکیاں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں کیونکہ آگے ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی میں خود پڑی لکھی نہیں ہوں اس لیے مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ میں پڑھ لکھ لیتی اسی لیے میں اپنے بچوں کو یہاں کام کر اسی لیے آئی ہوں میں کبھی کسی کا کام نہیں کرتی نہ کبھی کیا ہے کسی کا فرسٹ ٹائم یہاں ہوں کام کرنے اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے کیونکہ میں کہتی ہوں کہ میری بچیاں پڑھ لکھ جائیں اور کچھ بن جائیں میں <متحدث> تو یہی کہوں گی کہ ماں باپ ان کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے یا اپنی پڑھائی پا... پا کے لیے توجہ دیں اور پڑھے لکھے کر کچھ بن جائیں گے تو ماں باپ کا بھی نام روشن ہوگا اور ان کا بھی نام روشن ہوگا